Jeg har kalt foredraget for «Virker teleslingen?». Det handler i grunnen om å få kunskap om teleslinger. For da blir det lettere å si ifra hvis man kommer til et sted hvor det ikke fungerer. Og det er en del teleslinger som ikke fungerer som de skal. Vil det være rätt som det er at man gjerne skulle sagt det ifra, da, for å få det fikset? Og som vanlig så er det noen sponsorer da, for disse foredragene. Man må skjønne at lyder er vibrasjoner, vibrasjoner i luften, som fanges opp av øret. Da. O man må skjønne at lyder har en styrke. Og lydstyrken står i stil til hvor stort utslag det er på vibrasjonene. Og så må man jo forstå at lyder kan ha ulike toner. Og det måler vi i hertz. Og hvis vi skal tenke på disse vibrasjonene, så er det hurtig. Det er som er lyse toner, og trege vibrationer, det er mørke toner. Men så har ø, lyder også et tidsforløp. Det varer en viss stund. For eksempel var det ø, vokaler ø, en god tid i forhold til konsonanter. Men det er også noe som heter etterklang, og det oppstår når man er inne i rom og prater, for kommer det reflekser fra veggene. Og det kommer selvfølgelig litt forsinket, og så blander det sig med den lyden vi egentlig er interessert i å høre. Og hvis det kommer litt ekstra forsinket, så blir det sånn grøt ut av det. Så må vi vite litt om utstyr. Da. For eksempel, vi må skjønne vad mikrofonen er. Dette er mikrofon. <laughs> en mikrofon gjør jobben med å plukke opp lyder. Og så trenger man ofte en forsterker, og denne boksen her, det er en forsterker. Den, den gjør at signalet fra mikrofonen blir gjort sterkere. H den har innebyggt højtaler den här var. Va en højtaller, det er der hvor liden komme ut, så at vi kan høre den. Så å forstå forjelv på højtaller og mikrofon. det er egentkling han ske viktig den. O sårå bøver man no køne at høreparater? Det er en liten dings litendings og der innebyggget mikrofon og forsterker og høytaler. Så er det sånn at uh, veldig ofte når vi skal høre noe, så er det støy. Och det er ganske ruinerende. Særlig når man da har fått nedsatt hørsel. Da blir vi veldig sårbare for støy. –på den måten at støyen ødelegger for de lydene vi skal høre. Og det kan bety at store deler av setningen rett og slett forsvinner i støyen. Vi klarer ikke å høre store deler av setningen. Og da kan det godt være at det gjenværende som vi hører ikke er til å forstå. Det blir for få deler av ordet eller setningen til at vi kan skjønne vad det er. Og da sitter vi der i støyen og fatter ikke så mye. så er det jo veldig mye støy der hvor folk er. <laughs> så å være social, det kan bli problematisk. Så kan vi godt si at en sånn gjenklang eller ekko, som noen kanskje vil kalle det, det er en form for støy det også. här här kan vi se hur då kan ödelägga då. Det detta är vad folk säger och vad normalt hörande uppfattar. Är lätt att läsa, men här är stöjen kommit och börjar att ödelägga. det är typisk når vi hör dåligt då att vi blir så sårbara. Det är inte så lätt att förstå vad som står här. Men det står är egentligen det samma som där uppe då. Detta är lätt att se, detta är svårt se. Men det är på grund av stöjen då. Och kan man se hur han genklangen ödelägger. Så utan genklang så är det rena og tydliga ljuder, men når genklanget blir en en viss uh, tid så kan vi ju se hvordan det blir. Hvis det hadde ligget nesten klien oppe hverandre, hadde det vært veldig, veldig kort gjenklangstid. Det ville ikke virke nå særlig forstyrrende. Men når det blir litt for mye, så dras det ut på en sånn måte at det ødelegger for Så Det er helt forferdelig å sitte i en kirke, for eksempel, selv om presten snakker langsomt. Og da da Begynner de fleste begynner å tenke at vi må få bort støyen, da. eller vi må få noen som snakker til å snakke høyere, slik at det blir større avstand mellom det som sies og den støyen som er der. Og da er det noen triks. For eksempel hvis du kan stå nærme den som snakker, så er det klart at den stemmen blir sterkere for dig. Mens de andre tingene blir sånn som de var der du først stod. Eller du kan be den som snakker om å snakke høyere. Og den første er lett å gjøre noe med. Da. Det er bare å gå nærmere. Og den er lett å prøve å gjøre noe med. Men det er ikke sikkert den som snakker er så lydig. Och visst välkomna heva stämmen så kan du ba på at detta kort stund så snackar vi helt sån som man plejer igen då. Så kan man ju prova att som er der, Men det är ju sällan man har någon särskild kontroll över det. Så för exempel här, det var många människor som babblat så måste man ju å si tyste. Och det är ju också säkert jag hade haft lust till. Men, men det er de tre tingene som er veldig innlysende måter å få talen til å bli tydlig i forhold til støyen. Og i stedet for å gå nær, da, altså jeg kan jo ikke gå helt opp på prekestolen hvis jeg i kirken, for eksempel. Så kan vi tyde et triks, nemlig mikrofontrikset. Og det er jo det jeg har her, egentlig. Jeg har en mikrofon her, og den plukker opp lyden og sender ut i en teleslynge som er her. Så mikrofonen fanger opp den lyden jeg snakker, og så, hvis man da har teleslyngemulighet på apparatet, så kommer jo lyden rett inn i apparatet. Og da er det jo som om vedkommende står med øret sitt her. Da. Nå kan man da, uh, ha det sånn at man får inn både teleslingesignalet og lyder via mikrofonen i høreapparatet. Da må man passe på å dempe mikrofonen da. hvis man skal unngå den støyen som er rundt omkring. Ja, här har jag jag har valt en litet sån vad heter det? ehm infantil stil. Här är den som er den intressante den som taler. Och här är jag och lyssnar med hörlapparater. Men så är det många andra runt omkring som babler. Och någon av står faktiskt lite närmare mig än den som er intressant å høre på. Da, da vil den kanske drukne litt i det de andre sier. Men så har har fått en mikrofon rett ved siden av munnen, og sendt det inn i mitt høreapparat. Så det vil nesten si at jeg kan ta den personen og plassere den der. Og da skjønner jo alle at jeg hører han bedre än de andre. Det er mikrofontrikset. Og for å få det til, da, så må man få lyden til å komme fra mikrofonen og inn i hørapparatet. Under krigen en gang så var det en som oppdaget dette teleslyngeprinsippet. Det er gammelt, altså. Og, og da trenger vi å vite litt hva er det er. Og så trenger vi før vi snakker om det, og vita at det of der stor i forverring her. For eksempel det er mange som kalder et så FM-system for talesslinge. Det finns nus som en ind fra system. Det er den del som kalder for teleslinge. O så kommer væligt mer moderne løsninge med Bluetooth, for exempel. Og mange kallar det teleslinge også, men det som er fellesnevneren er at det er en eller trådløs måte å transportere signalet in til høreapparatet. Men det er egentlig bare teleslinge som er teleslinge, men på folkemunnet har det teleslingebegrepet fått en, en utvidet betydning. Da. kunde bara ha sagt trådlös överföring i Eh och det jag kommer att snacka om, det är själve det äkta teleslyngun principen. Och man nog ha ett eller annat uh, teleslynge anlägg då få detta här till. Och det går ut på at man självsakt Proker op lyden fra en mikrofon som er nær den som snakker. O så må man ha en foræker som jør det dette svake signalet ækeere og sendne det ut i en ledning som går rundt rumme. Den lydende lidd vibrationsjon den vil der i at det blir ett magnetfält i rumme eller infor den slinger som vi i takt med lydvibrajon. Då har man laget et teleslinge leg O det heter slinger av friær den søfa er uh, runt i rum eller slingen. Oå har je prøt å teer det her? Herr er mikrofonen. Och den må få brakt det den plockar upp av ljudet in till en förstärker. Det er ju elektroniska signaler som då går. Och så må förstärkaren göra det som är nödvändigt för å sända nok ström genom denna ledningen. Så visst den går runt et stort rum så må det gå väldigt mycket ström där. det er selve hela Och det var alltså teleslinga anlägge. Men så måste ju jag som har hörapparater nyttiggöra mig det anlägge. Och då måste jag ha et hörlapparat som har en telespole. Alltså en eller annan mekanism som klarar att føle detta magnetfältet som vibrerar. Och det kallar vi en telespole. Og det sitter inne i høreapparatet. Og det fanger altså opp disse magnetfeltvibrasjonene. Og så må høreapparatet da øh, sørge for at det signalet blir modifisert sånn at det passer til min hørselsnedsettelse. Og så omdanner det til lyd. Altså sender det ut på høytaleren som er i høreapparatet. Man kan si Det er en slags motsatt prosess da, av selve Så Det er startet med lyd hos den som taler, og så ender det med lyd hos den som skal høre det. Og hele denne greia, det er for at folk skal få minst mulig avstand fra den munnen som snakker og til sitt eget øre. For da blir den lyden så dominerende i forhold til de andre lydene, at da øh, kommer vi godt stykke over støyen i forhold til vad vi ellers ville ha gjort. Så annen støy vil da relativt sett ha blitt dempet, kan man si. Det hele poenget er på en måte å bare få taleren til å komme nærmest mulig utan att vet kommer tränger och komma närmast Så det är helt klart någonting som er väldigt viktigt. Till exempel mikrofonen må ju vara närmast munnen. Så hvis prästen står här og mikrofonerna är där borte, då är ganska mycket av ritsen borte veck. Så har man också någon mikrofoner skor denne kommer foran. Flygvärnarna har sån, vet du. De har nästan inne i munnen det. Och det blir bare sån pust och pss och pang og paff ljuder. Så visst man har mikrofonen så sånn foran, så blir det bara sån fullt och tyst då. Så flygvärnarna, de har gärna det. Och och det är för att närmast möjligt ger kraftigst ljud over en støyen som er, men så glemmer de at de tilfører støy som ødelegger. Derfor så skal den stå på siden, så du ikke kan få blåselyder på den. Eller pakke den inn i en skikkelig sånn uldott. Det er derfor kommer NNK kommer med svære sokker når det er utendørs og det blåser. Så det er väldigt vikt og, at den kommer nærme smule, men ikke så nær at det blir pust- pyst pc pelyter. Så kan det være att man har en mikrofon, som er sådan retningsfølom. For eksempel denne proker op bedst her i fra. ikke så gåttæ i fra. Så vis den var vinklet vinkelt sånn, sond eksempel hvor den proker op sådan så blir jo det dårlig, så den burde blitt vridd slik at den peiler in det som kommer fra munnen min best mulig. Og hvis den kan peile inn det best mulig, så plukker den ikke opp støy fra andre retninger så godt. Så da blir det enda bedre forhold mellom styrken på stemmen min og styrken på støyen. Den her, den plukker opp like godt fra alle kamper, men den er såpass nær at det egentlig ikke betyr så veldig mye. Så viser det viser seg jo, det mange steder at noen har glemt å skru på strømmen. <laughs> Og så vet ikke hvor bryteren er. Det, det ser faktisk uh, rätt som det er. Og så prøver de å ringe til den som har ansvaret, og den er selvfølgelig på kino eller noe. Og så blir det ikke noe teleslinger den dagen. Men det kan gå være at de har klart å slå det på, men anlegget er feil innstilt. Og så blir det kanskje alt for svagt, eller blir alt for kraftig og forvrenger og en ting, muligens. Og det kan godt være at det har en eller teknisk feil som gjør at det skurrer og durer og også. Er det er selvfølgelig flere viktige ting også. Da. Når folk sitter i en forsamling med høreapparater, så er det ikke sikkert de får in det som er i teleslyngen. De må jo ha et apparat som har den funktionen. Og når geografen gir dig et apparat, så er det ikke sikkert at telespolen blir aktivert. Særlig så dropper man gjerne det. Man vil at folk skal bli litt vant til høreapparatene før de får en sånn ekstra ting å bry seg om. Og så er det ikke så mange da, som har fått rede på dette med teleslynger, så de etterspør det jo ikke. Og kan man gå år etter år med høreapparater uten å nyttegjøre seg teleslynger. Og hvis det er aktivert, så må man jo forstå hvordan ska man få det til å plukke opp lyden. Hvis man har en automatik som prøver å gjøre det for dig. For det det er ofte sånn at apparatet automatisk prøver å slå inn uh, denne teleslyngefunksjonen hvis den føler at det er teleslynger der. Og det kan være litt ulike måter man gjør det. Det kan kanske være en fjernkontroll. Eller, sånn som jeg har, uh, en trykknapp. Og så må jeg vite hvor mange ganger skal jeg skal trykke for å komme til det lytteprogrammet som fungerer med teleslynge. Och det er nok ganske mange som ikke fikser også. Så jeg skjønner radiografene som ikke aktiverer telespolen for nybegynnere. Så hvis noen av er har høreapparat med teleslingemulighet, så burde det være i stand til å switche over nå og høre meg direkte i teleslingen. Så kan man oppleve i praksis, da, selv om man skjønner hvordan man skal slå på disse tingene, at det ikke fungerer så bra. Så her går en svart ledning langs gulvet der på en stol inntil veggen her. Då vil lyden i teleslyngen bli veldig svak. Kanskje man ikke hører den i det heilt tatt. Så hvis jeg sitter rett over ledningen så är ju magnetfältet vannrätt. Och hörapparaten klarar inte att plocka upp det. Det plockar bare upp det som är lodrätt. Därför så ska man hålla seg en meter undan denna ledningen, hvis man vet var ledningen är Veldig ofte at den er langs gulvet. Hvis man ø, kommer på et teater, da, så er det kanskje bare visse plasser som er innenfor en teleslynge. Sitter du på utsiden, så hører du veldig lite. Når man sitter en meter på utsiden, så hører du nesten ingenting. Så man må sitte innenfor slyngen. Det er veldig vesentlig. Dermå man nu spøre på teater i vilke stoler er det. O Hvis vicis sir at det er disse stoene? ikke vvelke den stolen som er ttekant, for den er kanse for nære ledningen Siden manne etfältetet og egentæ l lodret og apparat liksom, har tat det hensyn til det. Når du skal nota de så. Så ju kvar apparat laddar ett längre och kan man märke hurdan ljuden blir mer svagare. Som regel så er det sånt at når slynga går langs golvet så försvinner lite fortare om man börjar å böja sig en sån. Och går i taket så är det som regel möjligt att böja sig mer fram för ljuden blir svag. Och visa går bort här. Så det binnerå dyre valsomt,vor Det hangge op magnetfällte som nem en stråler ut. O det er så en dyren magnetfälter. Då når jeg kjøre bil i byn, Så kan der høre at det er kjører for over t overthebang i mange tillælder. på øker nå kommer over stationer er de! <laughs> da durer det litt akkurat når jeg er over, og så forsvinner det når jeg kommer litt lenger bort. Men eh, hvis man bor i en blokk, så er det et problem, for det kan gå mange etasjer. Altså. Jeg har bare holdt foredrag et sted, hvor vi satt eh, eh, i første etasje. Og så var det noen to etasjer over som også hadde foredrag, og brukte teleslinge. Og jeg hørte jo hva de sa da, der oppe, og det ødela jo for hva jeg sa som foredragsholder for de som da lyttet i teleslingen. Bor du i blokk, så får du ikke ekte teleslinger. Da får du heller et IR-anlegg eller noe annet som gir deg en trådløs overføring, men med en annen teknologi da, som ikke har den ulempen. Når man har telespolet i apparatet, så nevnte jeg så vidt dette som jeg nå ska si. Nemlig at man kan ha apparatet til å plukke opp lyden fra teleslinga og lyden på vanlig måte gjennom mikrofonen som er i høreapparatet. Og da får man jo Stemmen min er ganske nær, men samtidig hører man hva som skjer i rommet. Eller man kan koble ut mikrofonen helt og bare høre det som kommer gjennom teleslingen. Før likte jeg å ha en som sånn kombinasjon. Men etter så ble det så såpass forstyrrende. Da. Litt sånn papirknittring og folk som satt litt urolige og sånn. Så nå, nå foretrekker jeg å ha kun telespolet, altså kun teleslyngesignalet som kommer inn. Da blir man lite avhengig av at hvis er en forsamling hvor det kommer spørsmål, så må foredragsholderen gjenta spørsmålene, eller så har det være mikrofonen som deles ut til de som har noen spørsmål og kommentarer. Ellers ville ikke jeg høre vad det er snakk om. Så har jeg er uppe demårne opplet av avært og av disse så kalt lydteknikerne. je er jo lytekniker, men det visste styke så jo om teleslinge varså. O ett av argumentene når de kommer for å fixe teleslingen og ikke lykus. er ja, men vi tekkniker vi, vi hør iåke lyden som er i telesllinge av vi iøtte. Vi kan jo det. det. Så sier høreapparatbrukeren at dere det har høreapparat, så det går jo ikke. Og så blir de hørselshemmene fornøyde med at teknikerne ikke klarer å løse problemet. Og helt happy med at teknikerne ikke kan høre hvordan lyden er i slinga. Eller ikke helt happy, da, men <laughs> de, de aksepterer det. Och så skulle teknikern haft eh uh, något sånt på som detta och kunna höra att det knittrar för exempel i täljslingan. Och det er ju helt oseriöst att ikke ha det. Man behöver ju bara hodetelefoner och en box som kan plocka upp täljslingesignal. Den den kan med. Då bara på dig plugga in här och på riktig knapp. Och så hører man det som är i hela slyngen då. Och till med den som bara er ansvarlig for anläggen då, liksom vad si, i bedriften eller teater vad det är, skulle självföljligen ha något sånt nå liggande. Och teknikerern, han ska också ha en sån som dette som har en liten lampe som eh, begynner å lyse når styrken kommer på et visst nivå. Och får dermed en indikator på om styrkenivået i slynga er vettukt eller ikke. Så Når folk klager over at oh, det er så svak lyd i teleslynga, så kan teknikerne i grunnen si at oh, faktisk ser det kanskje ut til å være det. I steden for OOC og je er ve ikke f at kanke høre vad som er i slinger. Jeg ja, som regeller er det bare du skr på en liten knått på foræker. Så det er som regelveldig courantant. Men nå teknikerne ikke har de van, så <laughs> så bli hjorke så lett. Så det er en del ansvarlige runt omkring som ikke har fillet peiling, og ja, ikke er interessert i å ha peiling heller. Og arbeidsgiveren er heller ikke interessert i at de skal ha peiling. Vi har gått ned med kirken i Oslo gjennom noen år, hvor det er eh, veldig dårlig gehør fra ledelsen om at dette skal være i orden rundt omkring. Da. Det er en prest som har brent voldsomt for det och uh, han sa en gång att det är helt förfärdeligt folk får jo inte höra Guds ord. Og, men det är ju det som hela vitsen med kyrkan uh, Men det var liksom inte nog att höra i systemet da. så han blev ju på som en sån uh,